v tvoření, dneska si vyrábíme magnet s obrázkem. Budeme potřebovat. Stavnou pistoli, barevný lak a průhledný lak, může být i se cpitkami, pak karton a magnet. Nůžky nebo žiletku, tekuté lepidlo a obrázek. Vezmeme si obrázek a karton a ten obrázek nalepíme na karton. Pokud máte obrázek tvrdší, vezměte si tavnou pistoli. Vezmete si nůžky nebo žiletku vystřihnete to. Když to máte vystřížený, tak si to nalepíte ještě jednou a karton na karton už se přilepuje davnou pistolí. A znovu vystřehneme. A to uděláme ještě jednou podle toho, jak chcete mít ten magnet, vysoky. Teď, když to máme, tak se vezmeme průhodný nebo průhodný set s pětkama lak. Když vám zbyde karton, tak to dělejte na tom kartonu s tým si ten obrázek, aby se neponičil. Když to máme ze zhora nalakovaný, tak to necháme zaschnout. Ano. Když to máme zaschlé, tak si vezmeme lak barevný a, vol a nalakujeme strany. Lekujte to na nějaké podložce, nebo nej, nejlíp v koupelně. Když nám to zaschlo, tak si teďka na to přilepíme magnet. Vezmeme tavící pistoli a přelepíme si magnet na magnet ten. Karton. A vystřihneme to. A takhle to nějak může vypadat. Back at